У ніч на 24 лютого ми почули постріли ракет. Ми були на 11-му поверсі жилого будинку. Ну, була паніка, діти злякалися. І це, це було жахливо. Я з міста Бориспіль, в нас там теж Дуже бахало, всі злякалися, повивозили більш старіших своїх родичів до батьків у село. Свою родину я вивез зразу на западну, потім вона переїхала, в мене двоє дітей і дружина переїхали за кордон, а я повернувся назад в рідне місто, зареєструвався в військоматі і наразі працюю. Така історія, якщо коротко. Перші вибухи я не почула, почула десь другий і е, це був шок, звичайно, е, було дуже страшно, е, е, коханого поруч немає, він на роботі, е, перші, перші мої такі е, в шоковому стані е, е, дії, це було, я е, нашу кицьку засунула в переноску. І просто ні документи, ні речі не були зібрані, тому що ніхто не вірив в те, що може початися війна. За вечір, до того, як це сталося, нам подруга написала, що її мама прочитала новини про те, що Путін нападе в течение 24 годин. Ми, звісно, не повірили, ніхто не повірив з нашого округу. Але на наступний ранок я проснулася від слів сусідки, що е, вставайте, е, і почалася війна, Київ бомблять. Звісно, я просто встала, почала збиратися, ми намагалися вмикнути новини, в мене тряслися руки, в мами тряслися руки, мама обдзвонювала всіх родственників. Щоб хоч спитати якусь пораду, куди тікати, що робити. Ніхто не був готовий до цього. Я авіадиспетчер, і війна мене застала за роботою. Я працюю авіадиспетчером в Борисполі. Я відпочивав в момент, коли почався ракетний обстріл. Я прокинувся від вибухів. До мене забігли мої колеги, сказали, що почалась війна. Військові сказали, що потрібно. «Швидко евакуйовуватись, тому що ми були в перших топ-10 цілях, як ми думали на той час. Ми були вимушені повністю тікати в бункер і з керівництвом сиділи, чекали якихось вказівок. Ми бачили ту велику кількість вертольотів, їх було близько 60 біля наших кордонів зі сторони Білорусі, зі сторони Росії». Вони масово обстрілювали наші там, позиції, локації, тому в деякий момент взагалі все потемніло, як так кажуть, От, було велике заріво, і так мене застала війна на роботі. Я йшла на роботу, я працювала, я йшла на роботу, мені зателефонувала подружка і сказала, що Іра, ти чула, були вибухи вночі. Я не чула. Я якось так спала. Мені здається, що я не почула. Ну, Прийшла на роботу і подзвонив мені син, що він стоїть в черзі до, до воєнкомату, щоб іти воювати. Коли ми вийшли в кілька нас. Тобто це все. А зараз я це було 25 лютого. Ми були вдома, і сховище до нас дуже далеко, і тому ми ховалися у нас, як було, е, свій підвалчик, скажімо так, і в другий день війни пролетіла ракета і збили і просто червоним заревом залилася вся кімната. Тоді було реально дуже гучно, ми не знали, що робити, ми всі тікали вниз. І це були такі дуже сильні емоції, як на мене, котрі вже вплинули остаточно. Після цього я почала допомагати максимально. Перві вибухи такі дуже сильні, я чула це 8 травня. Як нам казали, що з 7 по 9 будьте обережні, і 8 травня десь 800 метрів від дому моїх батьків влучили ракети, і це було дуже-дуже страшно. Це, я думаю, що люди, які не чули такі вибухи, вони ніколи не зрозуміють. Почуваємо, ну скажем так, відносно добре, но не следует забывать, что находится в стране и благодаря ЗСУ мы все можем сейчас гулять по Хрещатику и насолоджуватися гарними выходными. Хочу сказать в свою очередь, то, что наша победа неизбежна, в любом случае Украина выиграет і. И... Ми сильні. Слава Україні! Я скажу, що ми виграємо, ми витримаємо, і насправді ми дуже сильні, і все у нас вийде. Слава Україні!